Дев'ятикласниця Еліна переїхала у Хмельницький із Алчевська, що на Луганщині, чотири роки тому. Каже, місто зустріло привітно. У проєкт поруч прийшла, щоб відволіктись і розважитись. Мені набридло сидіти вдома, дистанційне навчання, просидіти пару років у своїй кімнаті. Я сюди прийшла з надією познайомитись з кимось цікавим, новим, поспілкуватися. Розм'яти м'язи, так сказати. Розм'яти м'язи можна на спортивній локації. Відновлення через фізкультуру – новий напрямок у проєкті «Поруч», розповідає його координатор від Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов. Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України і ЮНІСЕФ. А спортивна складова цього проєкту – це благодійний фонд розвитку футболу України спільно з Українською асоціацією футболу психосоціальну підтримку дітям-переселенцям і місцевим школярам пропонують на ще двох локаціях. Одна з них територія здоров'я. А алкоголізм? Ні, ні. Можна, якщо почу-чуть, і видити, чуть -чуть. спати, но не влягатись. То так нормально. Почуть-чуть можна багато. Печінка може відновлятись, но алкоголь знищує клітин, і замість клітин уявляється вже. І після такого дуже помашало вживання Самикласник Назарій говорить, має відповіді на всі запитання щодо здорового способу життя. Каже, черпав знання із відеороликів у Ютубі. Я хотів почути про навички виживання, бо мір ділиться на дві сторони. Дяки. Добре і зло. На цій локації зі школярами працює лікарка спортмедицини Алла Соловей. Говорить, робиться для того, аби добро завжди брало гору і в складних ситуаціях перемагав здоровий глузд. Так формує позитивну мотивацію до здорового стилю життя. Знайти до кожного підхід, дійсно, зачепити цю мотивацію непросто. Але ми намагаємося, використовуємо для того різні напрямки роботи – і руханки, і рухливі ігри, і загадки, і кросворди вже багато чого, щоб до кожної дитини знайти той ключик, який відкриє її до спілкування. Третя локація територія безпеки. Зараз тут складають піцу з емоцій, розповідає психологиня Тетяна Дмитрук. Тут власне такі тренінги в формі за допомогою активних методів, таких навчань, навчання, діти розвантажуються. Бачите, тут відповідно зараз відбувається такий елемент арт-терапії, коли вони мають можливість через малюнок, скажімо так, себе якось розкрити. І це буде спільна колективна творчість, коли вони зроблять спільний якийсь такий продукт, проект, побачать результат своєї командної роботи, це Об'єднує об'єднується, обнадіється, дає їм успіх. У Хмельницькій громаді проєкт реалізується на базі колегіуму імені Володимира Козубняка, бо тут є укриття. Цього дня його учасниками були школярі із Хмельницького ліцею номер 15. Загалом усі 42 загальноосвітні заклади громади мають взяти у ньому участь. Триватиме проєкт до 9 серпня. Курс відновлення спорту мають пройти щонайменше 1200 школярів, прогнозує координатор проєкту Микола Кузняцов. Олена Киміняш, Оксана Євтухова, Новини на Суспільному, Хмельницький.